Hej och välkommen tillbaka hit till gamla Uppsala Museum. Ni som har tittat tidigare i veckan ni vet ju att vi har en tidsmaskin som vi håller på att testa här på museet. Så när jag snurrar på ljudet här, då kommer den hämta hit en person från det förflutna som vi kan prata lite grann med. Så vi testar. <här> eh, Hej! Vi kan. Jaha, jag tror det här han handlat i Valad, men... Jaha, ja nej nej nej. Du är ju bara i framtiden här nu. Okej, okay. mm. ja. Mm. Välkommen. Du ser ut som du var väldigt mycket i färd med någonting här. Ja, oh, vi hade precis eh, börjat i saget. Skulle precis träffa fienden. Jaha, okej okay. ja, det var ju mm. dålig tajming kanske. Men var, är det liksom ditt jobb då att du, du slåss eller du krigar? Ja, precis. Skydda kungen. Du skyddar kungen, okej. Okay. Ja. Ja, In, inte just nu. nu. Nu är jag här, ja, ja. men annars. Liten paus kan bara bara Lite Liten paus. Den är rätt tung skölder ja. faktiskt. Ja, jag, förstår, jag förstår. Äh, Väldigt tjusigt svärd du har. Tack. Oj, oj, oj. Ja. ja, blankt och fint. Ja, Fast. Ja, det får vi hoppas. Ja. ja. Spännande. Men är det något du har gjort länge då det här med att kriga? Ja. några ord. Okej. Okay. Men träna till innan dess kanske? Ja. Mm. ja. Okej. Okay. Okay. Men tjänar man bara på det här då? Ja, är mycket får vara del av gemenskapen. det ja, blir fester med kungen, och mycket mat och gårdhål. Och ah, okay, ja, okej, fina procenter. Ja. Ja. Så är du riktigt duktig, kanske han till och med ger dig ett svärd till. Man kan hoppas. Man kan hoppas. Ja. Precis, precis. Men är det därför du gör det Ja, eh, men också så kan jag ju hoppas på hamnen till i valhandeln. Ja, ah, okej, okay. vill du ja. berätta om här lite? Ja, om, eh, om jag skött mig riktigt väl ute på svagfältet då inte klar mig tillbaka, då åker upp till Valhallen okay. Det här är ständigt fest. Jaha, ja. okej. Okay. Mat och dryck. Ja, det är riktigt festpris är du. Ja, det är kul. Ja, okay. så slåss och festa, det är det som är grejen. Ja, ja och vila också. Okej, okay, ja. bra, såklart. Ja, Men vi ska ju klart inte hålla kvar det här för länge, för kungen kanske behöver dig, så... Just det, just så. Ja. ja, precis, du är att. kvar bra, <laughs> <Jag> måste <chila. laughs> Okej, okay, ja. tack för